דוקטור יצחק דרימר, מרכז דרימר לרפואה, לבריאות, עם הכלים של הרפואה האולטימטיבית. שלום לך. שלום. אנשים שכואב להם הראש, מגרנות, וזה משבש את החיים, אתה יכול לטפל בזה? אני מטפל באנשים בהצלחה בשיש להם מגרנות וכאבי ראש. מגרנות וכאבי ראש היא לא הבעיה שלהם, היא התוצר של הבעיה שלהם. ושמבינים שזה רק התוצר של הבעיה ונותנים, לו, ונותנים מענה אמיתי. לגורם, אז הכאברו שלהם, המיגרנו שלהם, מלמות. ואז באמצעות שיחה, במצות מגה, במצות פסיכולוגיה מיידית, רפואה קוונטית, והרבה כלים חדשנים שאתה אורג ביחד בתור חדר הייעוץ, ניתן בעצם לבוא ולקחת אנשים של יש חסרות שנים פשוט טיפסו על הקירות ואכלו גבס או בלוקים, ודרכך ובאמצעות הצוות שלך ניתן מעני. אמת. דוקטור יצחק דרימר, המון המון תודה לך על ה... ובנה הזאת על הרפואה האולטימטיבית. תודה לך.